Мені 21-го, поїхав шукати у Николая. Я їздив по частинам, по госпіталям, шукав по лікарні. Думав, може, є живий. Ну, може, є живий. І ми поїхали, і коли я зайшов, мені врач каже, я в формі документа важу сина. Дуже хорошим був Діма Чоловіком, дуже добрим. Він завжди улибався, завжди. Просто його улипка мені мене до сих пор перед глазами. Він мене дуже сильно любив, сина любив. Він за нас просто стояв героєм, Він всім допомагав. Скажи, ким ти хочеш стати? Я хочу стати воєнно.